طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية لو تفكرت وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كل يوم فتفتتح صلاتك بالحمد لله رب العالمين فعلى أي شيء تحمده، وعلى أي شيء تشكره، وعلى أي شيء تثني عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فحمدنا لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى حمد آخر، وعجيب أن يخلقك ربك سبحانه لعبادته، ومن عبادته حمده، ثم يثني عليك إذا قمت بالحمد له، إنه كرم الله جل وعلا، فهو الذي ينعم علينا، وهو الذي يشكرنا، فهو الشكور، وهو الذي يشكر لنا إذا حمدناه وأثنينا عليه وعبدناه، فسورة الحمد هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأن العبد يقف بين يدي الله سبحانه، ليحمده، ثم يمجده، ثم يثني عليه بما هو أهله، ثم يسأله الطريق الموصل إليه، وهو الطريق المستقيم.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 فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل جلاله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وعن رفاعة بن رافع الزرقي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 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة من المتكلم آنفاً؟ من قائلها؟ قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت بضعة وثلاثين ملكاً أي نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يكتبها أول ويرفعها إلى الله فما أعظم هذا الحمد الذي عبأ المحامد في كل مكان فالكون كله يحمد الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فاللهم اجعلنا من المسبحين الحامدين الشاكرين المثنين عليك الشاكرين لنعمك والحامدين لك عليها وأنت أهل لذلك سبحانك فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم